ايه مش هتتخيله اللي موجود جوه الكيس ده فرحني اكتر من الايفون اه والله العظيم اقسم بالله فرحت بالجهاز ده اكتر من فرحتي بالايفون تعالوا بقى نفتح ونشوف ايه الجمال اللي بقى ازيكم إيه يا حلوين عاملين ايه وحشتني جدا جدا جدا اعتقد بقى ان انت شفت في المقدمه فرحتي اللي كانت اكبر من الايفون عايزين تعرفوا متشوقين ها ها تشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بصوا بصوا القمر شايفين؟ مطحنة الهمر بتاعة السيف جاليري يعني بصوا حلم حياتي زي ما بيقولوا أنا بحب البهارات جدا جدا جدا عشان خاطر البهارات فبقى إيه لما نطحن بقى بهاراتنا فريش كده نطحن فيها رز حاجات بقى كده كتيرة تنفعنا إن شاء الله بص هوريكم حاجة دلوقتي هوريكم حاجة بصوا بصوا هو حس قد ايه معاناتي لما قررت اعمل كفته رز طحنت الرز في المطحنه دي عسوله وكيوت وكله حاجه بس عايزه تطحن ايه كميه صغيره فاللي هو اتشليت هي طلعت لي الرز حلو ما شاء الله وكل حاجه بس عايزه كميه الناس صغيره فاللي هو حاسه قد ايه ان انا عانيت عشان عايزه اعمل لهم حاجه في البيت وخلاص هبت في دماغي عايز اعمل كفته رز دلوقتي فطحنت الرز هنا وفي رز مطحون وكل حاجه بيتباع في السوق بس هو كانش عندي متوفر في البيت في الوقت ده فقمت بقى طحنت هنا فبقول له ايه بقى لو كانت عندي بقى المطحنه <تصفيق> الهمر يعني كانت زمانها آه انجزت معايا طولت معاكم يلا نفتحها ونشوف ايه اللي فيها وده هيبقى الانبوكسنج <تصفيق> بتاع, <الـ تصفيق> <تصفيق> بتاع, <أبراه> <تصفيق> بتاع المطحنه الهمر بتاعت السيف نسمي اللبه ونعمل لها الانبوكسنج بتاعها بس قبل بقى ما نعمل الانبوكسنج بتاع المطحنه القمر دي تعالوا بقى ايه نشوف الماركه بتاعتها هي ماركه اديسون تمام الاديسون دي ماركة الصيف يعني هي الماركة اللي بيصنعها الصيف تمام عليها ضمان 3 سنين 1800 وات 350 جرام ودي بقى الحاجات اللي هي بتطحنها بتطحن بكليات بتطحن توابل بتطحن قهوة بقولكم بتطحن زلط يا جماعة تمام بصوا بقى عايزين نشوف آه الجهاز ده بيشتغل في مصر ولا لا اي جهاز عايزين نتأكد بيشتغل في مصر ولا لا لازم نشوف عليه 50 60 هرتز تمام الحاجة اللي مش هتلاقي عليها خمسين ستين هرتز اعرفي ان هي مش هتشتهر في مصر الا لو جبت لها محول. تمام? طبعا الكاربابة بتاعتها مئتين وعشرين. مئتين واربعين فولت. تمام? الكباسة بتاعتها اللي هي تلتمائة وخمسين جرام. وهي معمولة من تمام? آآ آآ آآ يعني التايمر بتاع بيتزبط على خمس دقايق عشان خاطر الطحن. بتستخدم في اغراض كتيرة تعالوا بقى نشوف بلد التصنيع بتاعتها يا اكيد هتبقى صيني انتوا عارفين دلوقتي الايفون نفسه بيتعمل في الصين فما بالكم بقى, بقى العجانات والحاجات دي ميد ان تشاينا كي يا جماعه في الصين كل حاجة دلوقتي بيقفلوها تقفيل صيني تمام ، فدي دي بقت حاجة مفروغ منها الصين اثبتت جدارتها بصراحة في الحاجات دي تمام تعالوا بقى نسمي بالله ونفتح العلبة بتاعتها ماشي ونشوف بقى ايه ايه ايه الحاجات القمر بقى بتاعتها على فكره شكلها فخم جدا جدا جدا في الطبيعه يعني اللي ما شافهاش تمام بسم الله واو <تصفيق> <تصفيق> واو بسم الله الله اكبر الله اكبر تقيله تقيله تقيله تقيله تقيله جدا بصوا اهي تعالوا نشوف العلبه فيها ايه تاني العلبه فيها ده مش عارفين ايه ده ومتقفل تاثير قوي هم حاجتين على فكره يا جماعه واضح ان دي فرشه ودي حاجه تانية معاها هنشوف كل الكلام ده هنشوفه تمام ودي آه الكتاب بتاع التعليمات بتاعتها كتالوج بتاعها وخلاص كده العلبه بتاعتنا فضيت ما فيهاش حاجه آه نركنها بقى ايه على كده ونبتدي بقى ايه نشوف, نشوف القمر بتاعنا بسم الله اول حاجه طبعا الفيشه بتاعتها ثلاثيه كل الحاجات اللي بتبقى في دول الخليج يا جماعه بتبقى ثلاثيه كده في مصر بنجيب لها محول او انتي وانتي لو بتجهزي الكهرباء بتاعتك وانتي جايبه اجهزه من, من دول خليجيه خليه يعملك كذا فيشه ثلاثيه في المطبخ هتنفعك جدا تمام اهي ده شكل الفيشه الثلاثيه بس عادي المحاولات بتاعتها بتتباع من ثلاثي لثنايه عند اي كهرباء. تا تا تا تا الله اكبر انتوا عارفين ولا مره ولا مره يعني ما رحت هناك السيف جالري كنت بشوف الحجم الكبير كان بيبقى موجود ولا مره حاولت ان انا امسكها لان هي بالنسبه لي كبيره قوي وانت حاساها ان هي هتبقى يعني غاليه عادي وانا مش هحتاج الكمية دي كنت دايما بشوف ال 150 جرام 200 جرام ده الماكسيمم يعني كنت بقعد اشوف العروض اللي عليهم وكده فما شاء الله اللهم بارك يعني 350 جرام اللهم بارك يعني بجد اكبر من اللي انا كنت بتمنى ربنا يا رب يوسع رزق جوزي ويوسع رزق جوازاتكم كل اللي نفسكوا فيه بصوا الماتيريال بتاعتها ستانل ستيل ما شاء الله يعني تحفه من جوه ومن بره ودي الحاجات الحلوه ان انت لو جيتي طحنتي حاجه نشفة في المطحنه ما تبو ما تتكسرش الاكريليك او حاجه او تتشرخ زي بقيه المطاحن لو هي ازاز أو, او بلاستيك ممكن تتشرخ تمام ودي المنخل عشان لو في حاجات ما اتجرشتش كويس فتنزلي الحاجات ويعني عايزه تعملي نص جرشه عايزه تعمليها طحن كامل فا بتنخلي اللي انتي عاوزاه بالمنخل ده تمام بسم الله ودا ألبها قلبها الله اكبر الله اكبر بصوا كم سكينه سكينتين تلاته اربعه خمسه ست سكاكين من جوه فا تطحن الزلط عشان كده بيقولوا عليها هامر بصوا وده اليد بتاعتها عشان نعرف نشيلها منها تمام وهنا خمس دقايق بتاعه التايمر بتاعها تمام لا دي دي السرعات دي سرعات. دي لو ايه تو ريسيت مش عارفه هو ده بتاع ايه يعني عامه هنشوف دلوقتي هنشوف ده تايمر ولا ده سرعات لا واخدين بالكم ده بتاع التايمر تمام يعني احنا هنشغلها وهي تفضل بقى ايه دقيقه دقيقتين سواء طبعا عشان مش مش حطاها في الكنشفه بيعمل صوت التايمر بس لكن ما بيتحرك ده بقى الكتيب بتاعها بيقول لك في اه صحيح وفيها مين 100 جرام دي دي برضو حلوه جدا وسعرها مناسب هي 800 وات ال 150 جرام منها برده 800 وات في 200 جرام 1200 وات في 250 جرام 1400 وات وفي 300 جرام 1400 وات في 350 جرام 1800 وات وفي 400 جرام 1800 وات واو في 400 جرام يعني دي في اكبر منها كمان اللهم بارك يعني انا كنت دايما ماكسيمال حاجه بشوفها 350 فاكيد دي يعني دي دي اكيد شغل محلات يعني ان دي كبيره ما شاء الله بصوا الساعه بتاعتها الله اكبر يعني تمام وكلهم 50 ستين هرتز الكهرباء بتاعتها 220 240 تمام ودي الباركود بتاعها او التسميه بتاعت الجهاز بتاعتها تمام ودي الحاجات بتاعت الاستخدام بتاعتها تعالوا بقى اوريكم الإقفال بتاعتها بتتقفل ازاي بصوا عارفين الحلل الضغط يا جماعه بندخل كده تبقوا عارفين ان هي عكس عكس كده بندخل كده تمام اهو في فتحة هنا و... وفتحة هنا تمام وبصوا بقي اهو اتقفلت المسمار بقي اللي في الجنب ده تعالوا بس ايه في مسمار كده تمام نقفل. نف... نلف بس الاول كده اهي نقفل اهي ونأمن بالمسمار كده عشان تبقى اتقفلت جامد يا جماعه اهو بصوا ده كده ونروح نازلين بيه تمام وعايزين نضيق المسمار عشان نتاكد ان هي اتقفلت باحكام نضيق من هنا تمام المقص بتاعنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم واضح ان هي فيها شفرات اهي آه شفرة تاني تمام عشان لو الشفرات اللي جوه دي نعمت او حاجه يبقي فيها بديل بسم الله ودي فرشه للتنظيف اكيد دي بتاعت البهارات وادي شفرة وايه دول اه ودي بقية شفرات والحاجات دي اكيد يعني بدايل لحاجات جواها فدي حاجه مهمه جدا جدا يا ريتني ما فتحته <تصفيق> آه مش مشكله لا هنلفه بقى نحطه هنا جوه ده ونقفل عليه كويس جدا جدا جدا تمام اهو واحط برضو عليه استرتش واقفله كويس تمام تعالوا بقى ايه نجرب القمر بتاعنا ده آه ونشوف هيتحمل الحاجه ازاي معايا هنا كوبايه من الرز تمام اي حاجه بقى براحتك عندك رز عندك برغل اي حاجه يعني بهارات انا بجربها بقى دلوقتي في الرز تمام نحطها بقى ايه في الفيشه بتاعتها وارجع لكم خلاص ركبت المطحنه اهي في, في الفيشه بصوا بصوا اللهم بارك آه نورت تمام اهو الرز بتاعنا جوه تعالوا بقى ايه نحطها وينقفل. تمام بسم الله نشغل الله اكبر واخدين بالكم في حاجات بتخرج فاحنا لازم ايه نقفلها كويس انا اول مره استخدمها يا جماعه تمام? طيب. فاكيد هناخد وقت وعبال بقى نجرب الاحكام بتاعها يعني بقفل المسمار بتاعها كويس تمام طيب. خدتوا بالكم مفيش حاجه طارت يبقى هي فعلا المسمار بتاعها لما بيتقفل كويس المسمار ده يا جماعه بعد ما بنحطه بنقفل كويس نحكم الغلق بيه مفيش حاجه هتطير مننا ولا اي حاجه ونشغل اهو خلصنا الطحن بتاعتنا تعالوا بقى ايه نفتح بسم الله الرحمن الرحيم بصوا شايفين وده ايه يعني كنت بعملها بس كده عشان اشوف الطحن معاكم اخباره ايه بصوا عايزين انعم نطحن انعم انا هشغلها تاني. ونكمل طحن عليها عشان تبقى طحنه انعم بس بص بصوا لو اكبر في ثواني في ثواني لا دقيقه ولا بتاع متخيلوا بقى لو قعدناها دقيقه كامله هتعمل في ايه عذرا للجهل يا جماعه طارق جه دلوقتي عرفني ان هي القفل بتاعها ما بيبقاش لفوق كده بصوا خدتوا بالكم يعني خدتوا بالكم من اللي حصل بصوا لما بقفلها لتحت دي بتندغط تمام لما بقفلها لفوق بحتاج ان انا اقفل مسامير وحاجات كده قال لي لا انتي من ناحيتين كده كده انتي بصوا كده هي اتفتحت اهو خلاص كده وينفع ان انا اخرجها قال لي لا انتي انا بس كمان ايه اوسع المسمار عشان تبقى سهله معايا في الدخول لان انا كنت مضيقه المسامير اهي خلاص انا كده ركبتها على قد الدخول المسامير على قد الارتفاع اقفل اهو كده هي قفلت مفيش منفس. انا حطيت اهو رز تاني جوه تمام عشان نجربه اهو ونشوفها زي المره اللي فاتت ولا لا الله ينور الله ينور يا هندسه والله ما, ما طرش حاجه انا اول مره لما حطيتها طار معانا لحد ما قعدت تزبط في المسامير هي كده تحفه ما شاء الله اهو بصوا كده فتحنا واخدين بالكم رفعت لفوق وهي بتنزل لتحت عشان تضغط نفسها الله اكبر تعالوا بقى ايه نفتح ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله الله انا بلاعب سيسو دلوقتي مش بلاعب كوريا مش عايزة تعيط وتنكد ما شاء الله يعني بقى سكر سنترفيش على راي طارق هو عايزنا نجرب فيها سكر نعمل فيها سكر سنترفيش ونشوف يعني هيوصل لايه بس بصوا اللي هو اكبر المنور نور المنور يا جماعه تعالوا ما شاء الله يعني مش خساره فيها اي حاجه دفعت فيها تعالوا نشوف السكر كمان ادي الرز بتاعنا اهو تمام كنا عادي ينفع نطحن الكوبايتين كوبايتين تعالوا بقى نجرب السكر بصوا يا جماعه الفرشه دي بيبقى هنا في بواقي كده من الطحن بتاعكم بنطلعه بس بيها نضفتها ازاي دلوقتي بمنديل ورق عادي لان انا طحنه فيها رز فعادي يعني هينفع ان انا اعمل بعديه سكر اهي نفضت بالمنديل تمام انا يعني مش طاحنه بهارات او حاجه هتكرف على, على السكر ادينا اهو بقيه السكر تعالوا نتكلها خلاص ركبتها تعالوا بقى ايه نقفل اهو ده, رو... ده سكر مش رز فا ايه مش هنقعده كتير ونشوف الدنيا فيها ايه بسم الله واو <تصفيق> <تصفيق> واو سيليا لكم واو يا الله تعالى تعالى يا هندسه شوف يا زينة. بصوا بابا أكبر ادي السكر تحنا فيها السكر وتحنا فيها الرز واي بهارات بقى يا جماعه اي بهارات يعني بصوا يا جماعه مكنتش بسجل بس ايه يعني نسيت ان انا ادوس على زرار التسجيل اديها اهو وبوريكم الفرشه بتنضفوها بيها كده تدخلوها تحت عشان بيبقى فيه بواقي كده من الحاجات المطحونه فعشان تتاكدوا بس ان هي ايه نزلت كل الحاجات بتاعتها تمام ماشي اهو بس عرفنا الفرشه استخدمها ايه ادي إيه طحنه السكر البودره بتاعتنا اهي حطيتها هنا وادي طحنه الرز محتاجين بقى ايه نكتب عليهم عشان يعني ما الدنيا ويطحنوا بقى فيها بكليات تطحنوا فيها بن تطحنوا فيها اي حاجه بهارات بتاعتكم عيشه يعني وبصراحه يعني مش خساره فيها اي حاجه دفعت فيها ويا ربنا يرزق كل مشتاق بيها وبالاحسن منها ان شاء الله